Reachea mai fa de protestul poliitilor, li s-a merit salariul de trei ori în doar șase luni. Sindical sublinieră din Policie sublinierea i angajacii din penitenciare vor protesta în faca Ministerului Afacerilor Interne, urmând să plece în mare subliniere spre guvern. Polici tin sunt nemul cu mici de salarizare, de deficitul de personale sublinieră-i de subfinancare, în timp ce angajații din penitenciare solicit condiții mai bune de lucru, o salarizare echitabilă, precum sublinieră-i demiterea Ministrului Justiției, Tudorel Toader. Protestul a început la ora 900 în fața Ministerului a Afacerilor Interne. Urmând ca la ora 1200 se plece în mare subliniere spre Piața Victoriei pentru a continua protestul până la ora 1600. Ministerul de Interne are un mesaj amplu pentru protestatari. În referire la protestul organizațiilor sindicale din polie, facem următoarele precize. 1. legea salarizării bugetare în numărul 153 pe 2017 prevede etapele în care vor avea loc creterile salariilor personalului bugetar până în anul 2022. Evident ce fiecare categorie profesională îi dorete să beneficieze de aceste creterii salariale din primul an de aplicare a legii. Însă, creterea salariilor pentru toi bugetari în același timp nu ar fi putut fi sustenabil din punct de vedere al posibilitilor bugetare. Dei politii militarii vor intra în grilă în mod etapizat, până în 2022, cu creterii succesive, an de an it au beneficiat de meririi salariale în ultimul an, astfel. Cretere salarial de 10 în octombrie 2017. Cretere salarial de 4 la 5 la salariul net din ianuarie 2018. Merirea unor sporuri de 5 sau 10 pentru 28.000 de poliți din ianuarie 2018. Cel mai mic salariu net din poliție al unui agent debutant a crescut de la 1. 373 în decembrie 2016 la 1. 776 în ianuarie 2018, la care se adaug normă de hran de 990 lei, norma de echipament de 250 de lei, alte sporuri, dup caz. Ofierii de polie, fere funcție de conducere au salariile nete între unul. 909 lei și 6 777 lei, la care se adaug norma de hran de 990 lei, norma de echipament de 250 de lei și alte sporuri, după caz. Ofierii cu funcții de conducere au salariile nete între 2. 611.000 de lei, în cazul chestorilor, la care se adaug norma de hran de 990 lei, norma de echipament de 250 de lei, alte sporuri, după caz. Munca prestată în zilele libere iserebetorile legale se peletăte ca o zi normal de lucru la care se adaugă un spor de 75%. Începând cu luna aprilie 2018, poliitilor li se vor peleti orele suplimentare efectuate în timpul septemânii, această măsură fiind luat, cu caracter de excepție, numai pentru a mai, în condiile în care, din anul 2009, plata orelor suplimentare a fost sistat pentru întreg sistemul bugetar. Acestea acesta se vor achiziona autoturisme și autospeciale în valoare de 120 milioane de lei. Procedura de achiziție este deja început, fiind urcat anunțul pe SAP. Dintre acestea cele mai multe, 700 la 800 bucăți vor fi destinate poliiei române. Inspectoratul General al Poliei Române a anunțat public ce anul acesta va cheltui 9 milioane de lei pentru reabilitarea unor sedii de polie. Din această sumă, 7 milioane lei sunt destinate reabilitrii unor posturi de polie din mediul rural, iar 2 milioane pentru secțiile de polie din capital. Iar român va achiziționa veste antiglonii, veste anti, vest anti 70.000 de buc, ceti antiglon cu vizor, 1.000 bucati, iscuturi antiglon 370 bucăți. Pentru reducerea deficitului de personal estimat la aprox. 23.000 de oameni, mai va încadra anul acesta peste 7.000 de oameni, dintre care peste 3.000 în polia român. Referitor la propunerea de modificare a legii 360 pe 2002 privind statutul poliistului, Facem precizarea ce prevederile pe care mai vrea să le modifice au ca scop împiedicarea accesrii unor mecanisme prin care poliții refuzau repunerea pe funcții în urma unor reorganizări sau a altor situații, iar în acest mod au la pensie la 40 de ani sau chiar la vârste mai tinere. În mod clar prevederile nu urmăresc mutarea abuzivă a poliitilor de pe o funchie pe altă. Această prevedere a fost solicitată explicit de ce trei reprezentanii sindicali, iar interveniile publice ale acestora sunt bine cunoscute de ce trei mas-media, pensionarea din mai la vârste tinere fiind o temă care a generat o întreag dezbatere publică în vara anului trecut. O alt modificare propus la statutul poliistului este aceea ca, atunci când fa de un poliist se începe o cercetare prealabil, acesta se fie pus la dispoziția unui tip până la finalul cercetilor. <fie> Poliistul va fi peletit în continuare pentru acea funcție, dar i se vor delega alte atribuții până la clarificarea situației. În prezent, poliistul chiar dacă este reclamat ce a avut-o conduit în afara cadrului legal, rămâne în continuare în același iloc de muncă. Vă asigurme că Ministerul Afacerilor Interne face demersuri susținute în vederea asigurii unui nivel de salarizare adecvat pentru proprii angajați, în paralel cu eforturile pentru îmbunătățirea dotrilor, reabilitarea sediilor, achiziționarea echipamentelor de protecție a celor de intervenie, necesare de misiunilor în cele mai bune condiții. Precizează Ministerul